کچھ لوگ نا ہماری زندگی میں فل اسٹاپ کی طرح ہوتے ہیں یعنی وہ علامت جس کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جملہ مکمل ہو چکا ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کے آنے سے ان کے موجود ہونے سے ہمارا وجود مکمل ہو چکا اب ہمیں کسی بات کی کسی خیال کی اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اس شخص پر رک جاتے ہیں اس سے آگے نہ بڑھتے ہیں نہ سوچتے ہیں اپنی دنیا کو وہاں تک ہی محدود کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے شخص آ کر چلے بھی جاتے ہیں لیکن ہم ہم وہی ٹھہرے رہ جاتے ہیں اپنی سوچ کا دائرہ بڑھا ہی نہیں پاتے اور اگر ہماری زندگی میں اس شخص کے بعد شخص آئے تو ہم پوری عمر اس میں اسی شخص کو تلاش کرتے رہتے ہیں